تنبيه هام بغض النظر عن أن موضوع الحلقة دي حلال أو حرام إحنا مش متخصصين في الأمور الدينية ومش بنتكلم في الموضوع ده في القناة هنا سلامات أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مايكو سورة النهاردة الحلقة عن التاتو ليه الناس بتعمل تاتو؟ موضوع حقيقي شائك وهو مش شائك عشان فيه إبرة بس هو فعلا حاجة ما بين الهوس العالمي والرفض العالمي برضه الوشم أو التاتو مش بنتكلم هنا عن الرسوم المؤقته اللي بتتعمل في الافراح والمناسبات بالحنه، لا بنتكلم عن الوشم الثابت الدائم اللي بدا ينتقل من كونه نوع من انواع التجميل او الرسوم العاديه الى انه يصبح ثقافه وهوس عند اجيال كثيره. ولو تعرف حد بيعمل تاتو، الموضوع عامل زي الادمان، اول تاتو وبعد كده شكرا، هتلاقي الثاني ورا الثالث وكل شويه يعمل تاتو جديد، زي بعض لعيبه الكوره اللي بتلاقي مفيش حته في جسمهم ما فيهاش تاتو. طيب تعالوا الأول نبدأ الموضوع من تاريخ التاتو التاتو مش حاجة حديثة لكنه موجود عند شعوب كتيرة وعادة كان مرتبط بعقائد أو عبادات دينية زي الهنود والقبائل البدائية الأفريقية والفرس والرومان قدماء المصريين هم أول ناس عملوا التاتو ايوه تاريخيا قدماء المصريين كان عندهم اعتقاد ان الوشم او التاتو بيطرد الحسد والارواح الشريره وبيحمي من السحر فحد هيجي يقول لي ازاي يعني من ايام الفراعنه كان في تاتو هقول لك اكبر دليل ان في الصعيد الجواني في مصر هتلاقي لسه الستات بتدق الوشم على دقنهم وفي رجاله بتدق الوشم في الموالد في الصعيد كنوع من التباهي والعياقه زي فيلم تمر حنّه بتاع رشدي اباظه ونعيمه عاكف لما كان طفل الصغير بيقول لابوه مش عايز ادق عصافير لان لما كان حد بيدق عصافيره على جنب راسه كان معناها انه غلبان او دماغه على قده، ومن هنا جت الجملة الشهيرة: هو أنت فاكرني ضايق عصافير؟ في القرن العشرين التاتو بقى مرتبط بالمساجين، وتحديدا وقت هتلر، كان بيدق وشم المساجين أو المحكوم عليهم بالإعدام برقم تسلسلي، عشان عدد الناس اللي كان بيعدمهم كان كتير، وكانوا أحيانا ما بيعرفوش أعدموا كام، فكانت دي طريقة الإحصائية. حاجة صعبة، بس ده هتلر. بعد كده بدأ الوشم للمساجين يبقى طريقة تعريف، بمعنى إن وشم معين أو رسمة معينة معناها إن ده قاتل أو ده من عصابة كذا، وخصوصاً في أمريكا، كان كل تاتو في السجن ليه معنى وبيعتبر تعريف للمسجون بينه وبين زمايله في نفس السجن وبعد كده التاتو بقى دلوقتي وسيله عند ناس كتير للتعبير عن الذات اللي بيسموه اتصال غير شفهي وبقى اعلاميا مقبول لدرجه ان في احصائيه بتقول ان حوالي 40% من الشباب في العالم الغربي اللي سنهم بين 18 و30 سنه عندهم تاتو في دراسات نفسيه كتير اتعملت علشان تحاول تجاوب عن سؤالنا الرئيسي ليه الناس بتعمل تاتو الدراسة اتعملت على الناس اللي عندهم تاتو ودي نتيجتها 25% من الناس عملوا تاتو علشان بيفكرهم بتجربة شخصية زي انهم عاملين تاتو بأسامي ولادهم او شخص عزيز عليهم اتوفى 12% قالوا ان التاتو اللي عاملينه بيعبر عن هويتهم واحد منهم قال باللفظ جسمي هو كتاب والتاتو قصة من قصصي في الكتاب بتاعي 10% قالوا إن التاتو شكل من أشكال الفن 8% قالوا إن التاتو بيوري قد إيه هم جامدين لأنهم اتحملوا الالم ولأنهم مش خايفين من وصمة العار اللي ممكن تيجي مع التاتو لكن علم النفس بيقول إن في أسباب تانية إما الناس مش عارفينها أو عارفينها وبينكروها زي إن بعض الناس بتعمل تاتو علشان يبانوا روشين وخصوصا لو معظم صحابهم عاملين تاتو وفي نسبة مش قليلة بيعملوا التاتو بسبب تأثرهم بحد مشهور. وفي ناس بتعمل تاتو كنوع من الاعتراض على المجتمع اللي هو أنا كده ولو مش عجبكو في النهاية وعلشان يبقى جاوبنا على السؤال إجابة مختصرة الناس بتعمل تاتو علشان يفكروا نفسهم بحاجات ممكن تبقى مغامرة شخصية أو حدث مهم أو يقول لنفسه أنا جامد أنا راوش أو جذاب أو ما بخافش من أطرف المواقف المتعلقة بالتاتو إن اتنين بيحبوا بعض قرروا يكتبوا أسامي بعض على صوابعهم مكان الدبلة لكن للأسف لما انفصلوا كانت مشكلة إن هما يشيلوا التاتو لأنها كانت عملية مؤلمة جدا أكتر من وجع الفراق وفي النهاية عايزين نقول لكم إحنا مش بنحكم على غيرنا إحنا بس حاولنا نجاوب على سؤال التاتو جه منين وليه الناس بتعمل تاتو أكتر؟ إيه أكتر معلومة استغربتوها النهاردة في الحلقة؟ أكتبوها هنا في الكومنتات ولو عجبتكم الحلقة دي من برنامجكم مايك صورة إلحقوا اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة علشان تشوفوا حلقتنا الجاية أول بأول سلامات